بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیث نمبر پندرہ سو اٹھونجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والا صرف روز دار ہوگا سید بخاری شریف